İnsan ayaq basdığı torpaqda özün gizlədir. Yenə canavar gəldi, soban özün gizlədir. İnsan ayaq basdığı torpaqda özün gizlədir. Yenə canavar gəldi, soban bağda özün gizlədir. Yenə canavar gəldi, soban dağda özün gizlədir. Yenə sən ayaq basdığın özün gizlədir. İnsan ayaq basdığı torpaqda özün gizlədir. Ayaq bastığı torpaqda özün gizlədir Birlə salun belə çiğnə meydanı tapmaq olmur Birlə salun belə çiğnə meydanı tapmaq olmur Dərdi üzə sözlə olan dərmanı tapmaq olmur Arada bacını lazım olur, ruslanı tapmaq olmur Qaçır Mikhailo kimi çardağda özün gizlədir Qaçır Mikhailo kimi çardağda özün gizlədir Mən canım qurban ola, kəbləyi təkəmdəmə Ruslan, sən yanımda dur, batmaq, inan qərb qəmə Ruslan, sən yanımda dur, batmaq, inan Allah qadına əmr eləyir, baxmayana o rəhrəmə Ona görə zəhra kimi yaşmağı da özün gizlədir Ona görə zəhra kimi yaşmağı da özün gizlədir İnsan ayağı bastığı torpaqda özün gizlədir İnsan ayağı bastığı torpaqda özün gizlədir Həsusun səhra kimi yaşmağı da Sağ, ümit, Şahı deyirlər ona Elə olsun xanımlar Şahı deyirlər ona Fatımə əm möhtəşəm əxlaqda özün gizlədir Fatımə əm möhtəşəm əxlaqda özün gizlədir İnsan ayaq bastığı torpaqda özün gizlədir Yenə canabar gəldi soban dağda özün gizlədir Ələ bu adamlara Valla nəzirdə qəldik Səbilsiz insanın Eruzun şahından bomba fişir də qəldi. Baxma ki, nən görünməyir, sağda özün gizlədir. Baxma ki, nən sağda özün gizlədir. Adam var ki, afyor özü, afyori afyor bilir. Zonsu da nankör kimidir, nankör, nankör bilir. Yukar Eruz incəliklərini qağaç zor bilir. Taktikadır Prosta oynar özün gizlədir. Taktikadır Prosta oynar da <Gülüyor> Sözün qurğunu, eysən də gərəkdir deyəsən bu məslisə uyğun Ta ki, bu dünya yaranandan belə gördüy bunu Kimsə bilmir, dağa alsaqda özün gizlədir Kimsə bilmir, dağa alsaqda özün gizlədir Ah, bu mənədə toy dövrünə Ruslan düşübdüm ahidin laf, dövrünə Şükr elə ki, düşməmi sənsən mezaz sən, dövrünə Təsəvvür et, gəbləyi arpaqda özün gizlədir Təsəvvür et, gəbləyi arpaqda özün gizlədir Şəbliğinin meyxana da var halı meydandadır Gülidarın alqışı ilə əhvalı meydandadır Gəldir onun meyxana da əhvalı meydandadır Ney, kızının qartalı var bu dağa meydandadır Ney, bu dağa var kızının qartalı meydandadır Var ələ qartalı ama ki, dağda özün gizlədir Var ələ qartalı ama ki, özün gizlədir El <gülüyor> açdı, Allahə dua etdi, yağış yağmədi Mələsi, alemləri titrək Sözsüz gətti, yağış yalmıdır. Ocun bulutlar, kara bayraqda özün gizlədir. Ocun bulutlar, kara bayraqda özün gizlədir. Baxır digir, bu nəsi ziyafət? İki ləqər törmü gören digir, bir kent bizim kəndik sənə qismət ola. Baş belə deyildi ki, hər köynlü yenəndə qumda duruş gizlədi. Hər köynlü yenəndə qumdağda özün gizlədi. İnsan ayağı basdığı torpaqda özünü o bucum nəyə hama göz Atışını, beni göster, sonra göz çıxardım nəzətlə ağlı şeyli gül nəzətlə söz çıxardım yazılır ya da var yalandan üstündə halal yazılır bəzi şey, haramlar halal, Amalda bu yollarda gəlib, var, söz iti arasında gəlsin. Kim dönür əti ilə post görmüşəm dostu görmüşəm dostu görmüşəm üzübə gülür amma pırıldaqda özün Haram əvzanı sən nə üçün alıb yiyirsən? Mikrop olur, sonra bağırsaq da özün gizlədir. Mikrop olur, sonra bağırsaq da özün gizlədir. İnsan ayağı bastığı torpaq özün gizlədir. Bələfərli başlıq adam danışmır mələ Şarlıq illəri mələ atam danışmır mələ Ben onu zürmə eyleməyəm Anam danışmır mələ Amma səşlərindəki həl ağlı hələ hələ Amma səşlərindəki hələ hələ hələ əl fəqlə Hələ Alqağır yəlfəkəs fəyadəb i̇lhəl əl əl əl əl əl əl Qəbb Allahı verib Allah yaradır meyvəni. Yaxşı sənətkarlar rəfət eləyir zülbəni. Qoğrul ayaqlandır görmürəm biz fuqar kirvəni. Qılar nəğrümirəm ayaqlandır misal kirvəni. İstəməyən kör Var, olsun. var olsunlar, istəməyən kör olsun. Ay, ay, ay, bu görme, gör olsun Bu dolları kaldıranın atısı görmə olsun Bu dolları kaldıranın atısı görmə olsun Tuz da görünmək Sən ayaq basdığın torpaqda özün gizlədiz, insan ayaq basdığı torpaqda özün gizlədiz. Yenə sənavar gəldin, Quman dağda özün gizlədiz. Yenə sənavar gəldin, Çoban dağda özün gizlədiz. İnsan görərsin, yenə sanzaqda özün gizlədi ayaq bastığı torpaqda özün gizlədi İnsan ayaq bastığı torpaqda özün gizlədi Allah mübarək Allah mübarək edirsən Allah üstü qəlyam Gəzmən əbad əleyk bey Bu xamədi söz məntiq Gitsən hilami səmməy Sən yaxşını dərk etsəm Yaxşı